Oh. behind behind on your behind get behind the gg ما كنتش عامل فولو شكرا شكرا أنت في الأوبن كده الله <سكة> <آخر مريك> <تغفين> <تفهم> <أحطنا> بالسموك دير بالك خذ كفر لا تستعجل اذا عندك قنابل قط بالسموك عايش <تصفيق> <تصفيق> السلام <تصفيق> السلام يا سلام يا سلام هني هني هني الثالث هيو قدامك قدامك ابلع يا ابلع يلا هرست واحد هو في حد شت تغير لي نايس و ما قريبين ولا بعاد أنا شفتهم أنا جاي من وراهم عاش أحلى كابتن الله يكبير. يلعب يا كبير العب يا علمي طايح <سؤال> ورا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> حدد بس مكانه <سؤال> <سؤال> يا ابن الذين الله المدرع ايش؟ شطفنا. اي ادري ادري. دش دير قاعد يشوفونك. الله. اوه بيجري والله يا ايه رايك جبتهولك ايه عناب <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> I think we spot. <سؤال> <سؤال> على كده لا شطاب ما ها ما اعرفش لاعب طبعا انا اخدت كتير اوووه اثنين اثنين يا كبير يا كبير يا كبير بس بس هرقص ايوه